اياك نعبد واياك نستعين، هدينا الصراط المستقيم، الصراط الذين العدل عليهم، خير المغفور عليهم، صلى الله عليه امين، اللهم صل على سيدنا محمد بن حلمه، خلق قوى الخلق، سبقنا الحق بالحق، ونادنا صراطك المستقيم، وعلى آله ترجمة العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد بن حنبل بغلق سبق ناصر حق بالحق في لرسلك المستقيم وعلى اله حق قدره ومختاره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد بن حنبل بغلق سبق ناصر حق الحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وبقدار عظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين You're a good girl, ع النبي مغرور <تصفيق> هياك مانيش راجع <تصفيق> I'm a You I'm sorry, I'm كيف نعمل يا ربي من فراق <تصفيق> الأحباب بعيدوا في <تصفيق> الرحلة